У тижневій програмі шість повнометражних фільмів та 16 короткометражних конкурсних робіт українських школярів. Журі, юні глядачі, які голосуватимуть за вподобані фільми. Представлені будуть стрічки європейського та українського виробництва, каже регіональний координатор «Чилдрен Кінофест» Олександр Кахай. Дідкрила захід – анімаційна стрічка українського виробництва «Віктор Робот». На її перегляд відвідувач кінофестивалю Артур прийшов разом із мамою. Хороший фільм. Хороший фільм про робота. Мені взагалі подобається техніка. Я вибрав, я вибрав добре, так. тому що я люблю фільми про роботів, про майбутнє. Мені дуже сподобався фільм. Мені сподобалося, саме як роботів будують і чинять. Це така мальована історія про те, як дитина разом з роботом відновлювали і створювали яскраву зірку. Кожен хлопець і дівчинка на вході отримуватимуть такий Бюлетень, де він надриває ось свою оцінку і потім по цих оцінках складується все з усієї України і відповідно вирішується, яка ж робота набрала найбільшу кількість позитивних відгуків і відповідно отримує таке звання і нагороди. Демонструватимуть кінострічки безоплатно до 2 червня у кінотеатрі «Блокбастер», розташованому у Шевченківському районі Запоріжжя, каже регіональний координатор проєкту Олександр Кахай. Частину фільмів також показуватимуть на офіційному сайті «Чілдрен Кінофестом» до 6 червня. Тоді ж під час онлайн-церемонії закриття фестивалю на сайті та в соціальних мережах оголосять фільм «Переможець».